מסביב של קור אומניא נמצה שברית. ויש קביש יש קהל שיש להם, יש ניאת, יש יש קהל. אחד, יש קהל שם, הוא כבר לא דובר, לא חלמיה, תמיד לוקח באיזו. ובעיד Jonah, חסכים קבאי קור, דק מיש ש. כן, okay? ועם את המגיה, ומי מתנש אני רוצה שוקעם את הקופה מהר ממש אני צריכה לבוא נוקח אותו